السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع عندنا في السن شقه مساحه 220 متر هنخش الاول عندنا هنا الباب المصفح دخلنا منها بالشقه الشقه الدور السادس العمارة فيها 2 مصيع عمارة حديثه مباني 2017 اول حاجه بتقابلنا هنا الريسبشن لما بنخش من ايدنا اليمين ميزه ان الفيديو بتاعنا مفتوح احنا عندنا ده الصيت تفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو ميزه الشقه لسه داشبهها جديد ارضيات بورسلين الومنتان واجهه زاز نازله لتحت عزل للصوت ميزه اماكن التكييفات موجوده هنخش على طرقة قبل طرقة التوزيع هنا باب الشقة اللي احنا دخلنا منه اول حاجة بتقابلنا على ايدنا اليمين هنا المطبخ مطبخ كله راكب بالكامل لسه مطبخ جديد عندنا هنا ده حمام ديوف لسه تشطيب جديد بنطلع بعد كده لطرقة التوزيع اول اوضه بتقابلنا فيها التكييف الأرضية معموله بورسلين اللي هو شبيه البركيه بعد كده عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفي كابينه شاور ميزه ان الشقه لسه تشطيبها اول استخدام عندنا البيبان هنا معموله خشب ارض عندنا هنا كل الشقه معموله بالكاميرا بالبومتان دي الغرفه الثانيه المساحه بتاعتها بعد كده بنطلع منها نخش على الاوضه الماستر بالدرسي اول حاجه بتقابلنا هنا الحمام المصدر حمام طبعا مساحته كبيره وفيه كبينه شاور لسه توضيب جديد ده هنا الدرسنج بتاع الغرفة المصنع وفيها تكييف ميزة إن الشقة مش مجروحة خالص والشقة نمرة دين مساحة الغرفة مساحتها كبيرة جدا تقدر تشيل أوضة نوم كاملة ميزة إن الفيو حتى من ورا مش مجروح خالص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 انتظروا مننا حلقات وجولات كتيره إن شاء الله بأمر الله هتحظ إعجابكم أتمنى تكون شقة النهارده عجبتكم في جولات وفي حلقة عقاريه عن السوق العقاري وفي حاجات كتيره جدا هنقدمها يا رب يكون فيديو حذر داكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.